المرحلة الأولى هي مرحلة نقد الإعراب المقصود بنقد الإعراب استخدام النقط لتمييز الانماط النحوية بعضها من بعض كيف نشأ نقد الإعراب؟ وهذا سؤال يجب أن إيه؟ نجاوب عليه كيف نشأ نقد الإعراب؟ أو كيف وضع أبو الأسود الدؤلي لقياس للنطق السليم؟ نشأ نقد الإعراب عندما فشل لحن بين الناس وتسرب إلى قارئ القرآن الكريم هذا اللحن وكل هذا بسبب عندما دخل الفرس والروم الإسلام فهم لا يعرفون اللغة العربية قبل أن يدخل الفرس والروم الإسلام كان المسلمون أو العرب كانوا يقرؤون القرآن بدون نقط وبدون أي تشكيل كيف كانوا يميزون القراءة كيف كانوا يميزون القراءة او يعرفون هذه الحروف لانهم اصحاب لغة اصحاب لغة ولكن عندما دخل الفرس الاسلام ودخل الروم الاسلام فشل لحن بين الناس ففكر ابو الاسود الدؤلي في هذا الامر واتى بكاتب يكتب ووضع امام هذا الكاتب مصحفا وقال له إذا رأيتني أفتح فمي بالحرف فانقط واحدة فوق نقطة واحدة فوق الحرف وإذا رأيتني أضمه فنقط واحدة بين يديه وإذا رأيتني أكسره أكسر الحرف فجعل النقطة من تحته وإن أبحت شيئاً من هذه الحركات تغنى فاجعل النقطة نقطتين وبهذا. يكون أبو الأسود الدؤلي أول من وضع مقياس للنطق السليم وبهذا يكون أبو الأسود الدؤلي أول من وضع مقياس للنطق السليم هذه هي المرحلة الأولى وهي مرحلة نقطة الإعارة اشترك في قناة بريب الخط العربي وفعل الجرس ليصلك كل جديد